Viorica Dencilui de replica lui Claus Iohannis i-a cifrele economiei, pentru ce tot fecea referire ce nu am făcut nimic, sublinierea i ce merge prost România. Claus Iohannis a criticat guvernul pentru cifrele economice i pentru ce a crescut salariile bazându-se pe atragerea de fonduri europene, ceea ce, conform lui, nu s-a întâmplat. Numai ce premierul Viorica Dencile spune ce are cifrele care îl contrazic. În primele trei luni ale anului, au intrat în ar 4,9 miliarde de lei, adică peste 1,2 miliarde de euro din fonduri europene. Omajul a ajuns la minimul istoric. 3,94, a spus Dencil la România TV, în emisiunea lui Victor Cintacu. Se văau primele luni, pentru ce tot domnul presiduliere din are referire ce nu am făcut nimic subliniere ce merge prost România, am să vedeau câteva cifre care se vă arate care este realitatea, pentru ce dincolo de afirmații, realitatea este cea care contează. Pe primele două luni ale anului 2017 aveam un plus de 4,8. Pe primele două luni ale lui 2018 avem un plus de 7. Mai mult, investiile, pentru ce am vorbit de investicii. Pe trimestrul 2017 în suma 1,7 miliarde lei. Pe trimestrul 2018 avem 4,9 miliarde de lei. Fondurile europene, pentru ce am văzut o iritare sub pe fondurile europene. Pe trimestrul 2017 aveam 2,9 miliarde lei. Pe trimestrul 2018 avem 4,2 miliarde de lei. Exporturile. Pe primele 2 luni ale anului 2017, 9,7 miliarde lei. Pe primele 2 luni ale anului 2018, 10,9 miliarde lei. Deci, de la 9,2 am mers la 11,6. Datoria guvernamentală pentru ce tot spuneau ce avem o datorie extraordinar de mare. Datoria guvernamentală acum este de 34,2% pe trimestrul 1-2018. Dacă vă uitați pe acest grafic, România este una dintre cerile care au cea mai mică datorie guvernamentală. Când suntem aici, la coad, înseamnă ce suntem pe drumul cel bun, ce avem o datorie guvernamental mult mai mic decât alte state. Eu nu doresc să ne împrumut me. Puterea de cumpărare în primele trei luni ale anului 2018 a crescut cu 5%. Deci iar este un lucru care cred eu ce este pozitiv. Omajul în februarie 2017 era de 4,74, în februarie 2018 este de 3,94. Este cel mai mic subliniere omaj care s-a înregistrat vreodată în România. Sigur, întrebarea care se pune este cum s-a redus, pentru ce s-a început să se investească în România? S-au deschis peste 20 de unități care au angajat oameni. Sursele acestor date sunt intins, comisia de prognoz sublinierei avem subliniere Eurostatul. Nu putem să venim cu nii subliniere de cifre pe care se le punem noi pe hârtie. Avem cifre oficiale subliniere-i despre tot ceea ce vorbim este certificat de cifrele oficiale. Nu putem veni cu cifre pe care se le scoatem noi din buzunare subliniere-i să le punem pe o hârtie. Am început să producem în România. Investiții, se vede da un exemplu, BSH din Germania au făcut investiții în România, este una dintre firmele care au făcut investiții în România, ceea ce presupune crearea de locuri de mânc, în în și productive. Avem sublinierei investiții pe fonduri europene, avem sublinierei fonduri private, sublinierei fonduri din bugetul de stat. I <fie> pentru ce tot am vorbit de investiții, este pentru prima oară când am scos o carte cu investiții strategice în România. Pentru ce atunci când cineva vrea să investească? Noi se putem pune la dispoziție ce investicii se pot face în România, unde se pot face aceste investiții, astfel încât să putem avea o proiecție a ceea ce avem nevoie sub liniere investiciile să se plieze pe ceea ce are nevoie în România. Este pentru prima dată când am scos această carte sublinierei. Asta arată că suntem foarte preocupați de investiții în România. tratme foarte serios această situație sublinierei, după ce vom avea cele două legi, vom trece efectiv la implementarea unor investiții, atât în discuțiile bilaterale, prin intermediul min. Thriller, prin intermediul a ta subliniere acilor comerciali, subliniere -i aici o mic parantez, am cerut evaluarea tuturor a ta subliniere acilor comerciali, să vedem cum s-au implicat, cum au promovat România, cum au promovat proiectele din România. Dacă e subliniere tiata ta sublinierea comercială înseamnă ce totuși subliniere îi trebuie să ai o munc pentru promovarea ceritale subliniere a proiectelor economice. Prin a ta sublinierea ci comerciali. Prin întâlnirile bilaterale pe care le avem vom încerca să rezolvăm subliniere i să implementăm cât mai multe dintre aceste proiecte. Punct, suntem consubliniere, și de faptul ce sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem în România, mai ales în ceea ce privește subliniere de infrastructura. Multe, v-am spus. Se fac sublinierei pe fonduri europene. A existat o întârziere, încerc mea să recupermea cea întârziere, dar oamenii nu mai au răbdare. Oamenii vor să se vadă ce semni subliniere, ce ceva, ce într-adevăr vor putea avea o autostrad pe care să meargă. Ce vor avea un pod mai bun? O cale ferat, Ce va începe să se construiască în România? Ceea ce este un lucru important, punct ei bine, această carte, această carte a investicilor strategice, a proiectelor pentru investiții strategice, sunt convins că ne va ajuta foarte mult sublinierei I. după ce vom avea aceste două legi, vom putea vorbi concret, a spus Dencil.